І на що ж ти мене, мати, на світ породила? краще б ти мене, малою, морі б топи. Морі б утопила, камнем придушила Щоб я й не зринала, долі не шукала? Скажи ж мені, моя мати, де ти до? Діла. Чи в морі утопила, чи в полі згуби? Як у полі загубила, то піду й шукати. Як у морі затопила, буду й горювати. Чи я в тебе, моя мати, платки поносила? Та ти мене в наняла, щоб я й голоси. Ой, матінко зірко, як у строку гірко, куди хіля, то й хилюся, бо я всіх боюсь. Ой, матінко зоре, яке в строку горе. Ні доїсти, ні до пити, Ні сісти й спочи. Ой, вийду я на ту гору, Дай крикнуй додому, Вари, мати, вечеря ти, Тай на мою доу. Варила, варила, Небагато трошки, Нема ж тобі моє дитя ні миски, ні ложки. Що миска розбилась, можкаро, злопилась. Така вже ж ти, моя доню, нещасна в Ой, матінко моя, тепер я не твоя. Хіба тоді твоя буду, як строкуй добу.